RM. Semuanya total RM37. Hmm, rumah Oi. siapa kita tak pergi? Mana duyai kau? Ha. Kau dari rumah mana ni? Oh, tadi ha. aku pergi raya Mak. <tuk> raya. Pak duyok. Ha. Kau rumah mana kau belum pergi? Kejap eh. Kita tengok rumah mana dah pergi. Oh. Ha. ni. Rumah ni belum kita pergi. Ni apa benda ni? Oh, ini dia step A. Ha. Dia step A ni kita boleh lukis. Wow. Oh. Maksudnya kita boleh tahu Nampak rumah betul. siapa kita tak buat pergi lagi. Kita ha. boleh buat note dan macam-macam. Okey. Dek. Eh, hmm. Kau tahu rumah bodoh di kanan? Oh, rumah boda jugak? Ha. Kau mulu kau straight, hmm. straight sampai dekat kereta tu kan? Ha. Kan kereta-kereta kau belok kanan. Belok kanan, kanan, sebelah kedai tu, ha. kau buat shortcut. Lepas shortcut kau straight, straight sampai belok kanan. Numpullah rumah boda. Kalau tak nampak, kau tak ada pen kertas ke kertas ke? Tak apa kita nak ping kertas. Ha. Kita kan ada di step A. Oh, guys step bagi. Eh, kita boleh tulis. Okey. Kau mulu mulu kau straight, okey. Lepas straight kau belok kanan. Belok kanan. Oh, pasal ini ada kedai? Ada kedai yang kau guna shortcut tu. Oh. Lepas baru kau belok straight. Kau ada jumpa dalam waduh waktu tu. Waduh di kat tepi tu je. Haa. Alamak, so macam tu. Jom, kita pergi sekali. Eh, tak boleh aku Haa. dah pergi. Alah, so aku nak okay. pergi tolong lah. Okey. okay. Sorry apa ya. lah. dek? Tengah tengok movie. Movie? Kecik ni movie? Cuma yeah. tengok macam gilet step A ni. Besar. Wow. Tengok movie pun best. Bestnya. Kan. Ah. Haa. Teringin juga nak beli Tab A ni. mudah je. Alah, iPhone ni bateri habis pula. Aduh. Haduh. Derek, kau apa? Kau main internet ni, bateri iPhone habis. Ha. Cuba kau tengok macam Galaxy Tab A ni. Ha. Bateri dia sampai dua hari. Aku boleh main Facebook, Instagram, ha. WeChat, Browser. Macam-macam? Du sampai dua hari? Ya. Yes. Maksudnya kau baru macam malam main lagi? Bukan setakat hari ni je, ha. esok mana lagi? Apa macam ni aku nak jugalah satu side Galaxy A ni Kan? Ha. Ha. Eh, ada orang call? Apa ni? Halo? Kau nanti call aku balik boleh. Tengah busy Okey, bye Eh Rip? Haa? kau paket. Le, nak buka pakai phone, ha. Kau tak sembazi ke beli dua device macam dia sama. Kau tak jumpa device yang sesuai untuk dijadikan device sebagai call untuk call dan tablet. Cuba tengok device ha. ni. Jellysi type ha. A. Dia boleh call, ha. dia boleh message, oh, dan dia boleh juga jadi tablet. Ha. Oh, ha. Eh. tengok. Mak aku call. Kejah eh? Okey. Hello, oh, mak.